То справді. Але деякі гриби можна їсти не так часто, а деякі взагалі, як оці, наприклад, можна їсти взагалі один раз. Тому мій раз ще не прийшов, тому я їх ще не братиму. А тьоші в мене нема для того, щоб їх варити. Тому спробуємо йти ще трошечки кращі грибочки. Так. Тут є в березовому лісі теж певні види грибів, які ну, ну ось кажуть такі гриби їстівні, але я так розумію, хай їх дикі свині їдять ці гриби. То ми їх не брати. І ще народ. Я дуже вас прошу. Коли вже в лісі. Ну якого ви, АУ, якого ви дідька лисого завжди кричите? Я знайшов гриб. Ну знайшов, ну. Радуйся тихенько. Дай людям щось порадуватися з цього приводу. Ну це той самий, що дикі свині їдять. Їх називають ще. Що... Додайте в коментарі їх на як називають. Бачите, я не вирізав. Можна було вирізати, щоб осталася ножка. Але це молоденький хороший грибочок. Навіть не червивий, но ще він відрізняється на запах. Но запах він доволі таки приємний. Запах, це хороший грибочок. Но я їх не їстиму і не братиму. Ще раз наголошую, це більше. На Любітеля. Що ж це таке цікаво? <гум> ну, паняно, що це таке? Так. Да. Поїхали далі. Народ говорить, що це. Ну, це таке саме все. Воно ще не готове. Як тільки воно дозріє, це буде порох вилітати з нього. Ми їх називаємо бздюхами. Або як хочете, так і називайте. Але їх тут достатньо багато. Ось такі вони. Як вони ще не готові. А тоді, як натискаєш на них на них осінню, вилітає дуже багато з них пилу, а то якраз ті семена, які і стають в майбутньому наступними грибами. Треба йти в сосновий ліс, там більш цікавіші знахідки будуть, ніж тут це раїшки і сілякі поганки, бліді і небліді і ті, що на морі були, загоріли, виставляли фотографії у фейсбуці. От, наприклад, як такі ось небліді поганки. Висти такі бліді, які цьогоріч на море не їздили. Пішли в сосновий ліс. Те, що називають легені світу. Сосновий ліс, який дає кисню дуже багато. Що характерно, тут у Миргородському районі немає такого. Ой, я кажу в Миргоцькому, тут у Лохвецькому районі не дуже багато таких випадків, коли пиляють в лісі. А от у Гадяцькому доволі недавно був, то навіть серед ночі приїжджають мотоциклом у ліс, пиляють пилкою. Один стоїть на шухері, інший пиляє, нагружають і везуть додому. Не звертають уваги ніякого. Ніякого тобі обмеження в цьому, людям, немає. Страшно, неприємно. Що ти зробиш? Ніхто за цим не слідкує. Поки що не бачив нічого, що б нас зацікавило в цьому лісі. Нужно поміняти паличку. Бо березова палка у сосновому лісі якось так недоволі недобре таке кощунство. Комарі достають. Та ось така палка. на да, труха. Ну, ось. Спочатку вибір палки. Взагалі, палка важлива дуже в лісі бо Ходить з самим ножиком мало хорошого. Палка для того, щоб не нагинатися, постійно шукати ці гриби. О, зовсім інша справа. Скажуть, скажуть звісно, що я видаю грибні місця, і це Небезпека. Ну, повірте мені, я по грибним місцям вас не поведу. <ріст> <ріст> Тому що нам трапиться дорогою, це і наше. Якщо бажаєте бути покусаними в Сосновому лісі, то обов'язково роздягайтеся і ходіть в одній тенісці і у шортиках. Якщо ж ви не хочете, щоб вас покусали, то Бажано... О, тут Мы что-то Що Что це это у нас такое? Ну-ка, ну-ка. Выглядит довольно интересно. Это бляха комариса, да, Хоча.. Хотя... Ну вот. Это у нас маслячок. Что, серьезно, маслячок? Ну, це більше схоже на підрешітку, тільки він в сосновому лісі. Давайте так вирішимо питанечко. Він червивий? Ні. Все, берем. Улов пішов. Принаймні з цього гриба ми точно не отруїмося. рухаємося далі. І один підозрілий горбок у нашій колекції знахідок. Підозрілий горбок привів нас ні до чого. Скажемо так, це доволі хороший гриб. Одноразовий, використовується у більшості випадків один раз. Ну він тут у нас краса його зів'яла, зігнутий, нещасний. Називається мухомор. Ну і нарешті гриб, який радує нас своєю багатозначністю. Дивіться, як він виглядає такий О, красиво виходить. Ну, мало. Там осінню, коли вони достигають ці грибочки, вони стають великими. Ви наступаєш на них, навкруг розлітається дуже багато пилу. того їх і називають вонючками. Ось такі маленькі сосні. Бувають дуже часто невеличкі і дуже смачні маслята. Бляха, ну закусують мене оці комарі. Хоча я і одягався для лісу. Ми вже ж того не будемо тут шукати масляточок. Ми знайдемо білий, зараз спробуємо знайти. А маслята оставимо наступним поколінням, які йтимуть хвилям, грибників, які йтимуть за нами. Дивіться, людина йшла, йшла, збирала, збирала гриби, а потім вирішила, що грибів і достатньо, поставив палку на ті, біріть, шукайте далі, але палка хороша. Тут у пісочках явно хтось торопився заїхати у ліс. Зламали шлабам. І все виглядає отак от приваблива. Корчага така. Ну, знаєте, що цікаво, що корови тут пасуться. Паспорт. Ну, ти, знаєте, якби я придавив такий паспорт десь на таможній, коли пересікав кордон, або десь у якомусь місці, де. Ну, наприклад, на блокпості то боюся, що мені б сказали щось доволі таки негативне. Паспорт. Знаєте, що чим добре ходить по лісові? Тим, що коли ти зранку стоїш, дуже добре так ситно поїси, приїжджаєш в ліс, і через годину вже знову враження, що ти голодний. Цей запах, це повітря, яке в лісі, воно швидко Можливо, не тільки запахи і повітря, яке в лісі, а й те, що ти постійно йдеш, йдеш і цей кисень, яким насичений воздух у лісі, він швидко дає тобі знати, що необхідно знову поїсти. І швиденько ти так проголодаєшся. І сальце тоді, і з чесничком, з хлібчиком, з помідорчиком. Ох, так добре йде. Ну, а тут у нас редкосна гадость. Ми її тривати не будемо, І руки марати теж. Її багато. Ну, зараз попробуємо знайти білий грибочок. Ось така знахідка білий грибочок. Це він так... Горно виглядує. Так, <хи> да, красавець. Правда, я не обіцяв, що покажу, де шукають гриби. Тому що, як правило, шукають гриби, як це тихе полювання. Чому воно називається тихе полювання? Хто, хто з мисливців вам розповість, де він свою дичину знайшов? Так і у нас тут. У мисливців на грибів, ніхто не розповів, де він шукав. Ну, приблизно так, розумієте, розкажуть. Приблизно це поганий гриб. Тому оце у нас така картинка виходить, що ми грибочки шукаємо, знаходимо. І найголовніше для полювання на грибів. Те, щоб це було справді тихо. Ну, так. Полюйте з нами, полюйте краще нас і хай вам щастить. У нас тут ще один, але дуже красивий одноразовий гриб. Зверніть на нього увагу. Тут ще одна знахідка. Що ж це за знахідка? Дивимося. Ну. Так. Да. Та срані комарі. Задобали. Н нема слов. Ну ось це хороший гриб. Але старенький уже. Його цінність його знижується багатокрадно. Ну, ми його візьмемо. О, ще щось подібне. Так це у нас ну, те саме. Гриб, якому можна сказати старість, не радість. Ну він хороший. Беремо. Агресія пісочанських комарів викликає здивування. Того, опасаючись за власне психічну рівновагу, мабуть, треба іди к такою мати сюди. Сейчас виходимо.